השאלה שלפנינו היא, מה ערכו של העיוור המאה? בסדרה הזו. העיוור הראשון הוא 15, אחריו 9, 3 ו-3. אז בואו נכתוב זאת בטבלה. כך נכתוב את העיוור, ובצורה מסודרת, את של העיוור. יהיה לנו של כל עיוור. נעשה כאן טבלה קטנה. אם כך, העיוור הראשון שלנו הוא 15, העיוור השני הוא 9, העיוור השלישי שווה 3, אני למעשה רק מעתיק אבל מוודא שלכל ערך נייחס את העיוור המתאים. והעיוור 3. היא, מה יהיה הערך של העיוור המאה? בסדרה הזו. בואו נראה אם נצליח להבחין באיזו שהיא תבנית כאן. מה קרה? כשעברנו מהאיבר הראשון לשני, מ-15 ל-9, נראה שהייתה כאן הפחתה של 6, בדרך כלל טוב לחשוב פשוט בכמה השתנו לנו המספרים, זה בדרך כלל תבנית, וזו התבנית הפשוטה ביותר, אז יש לנו 6 פחות, החסרנו 6, וכדי להגיע מתשע לשלוש, החסרנו שוב 6, וכדי להגיע משלוש למינוס שלוש, שוב החסרנו 6, החסרנו 6 שוב, כך שזה נראה שבמעבר מאיבר לאיבר מכסירים 6. האיבר השני יהיה קטן ב-6 מאיבר הראשון. האיבר השלישי יהיה ב-12 מאיבר הראשון. או את ה-6 נכסיר פעמיים. השלישי נכסיר 6 פעמיים. באיבר יבין מכסירים 6, 3 פעמים. נראה שבכל איבר שנבדוק נכסיר 6 כמה פעמים? פעם אחת פחות מאשר מספר העיוור. הרשום זאת, שימו לב, בעיוור הראשון יש 15, מזה לא מחסירים דבר. בעיוור הראשון לא מחסירים כלל. אפשר גם לומר, 6 0 פעמים. לכן זה 15 פחות 6 כפול, או יותר טוב, הכתוב 0 פחות 0 כפול 6. זה הערך של העיוור הראשון. ומה העיוור השני? זה 15 נחסיר 6 פעם אחת, או נחסיר 1 כפול 6. או שגם אפשר לומר, נחבר 1 כפול מינוס 6. אך כך או את 6 פעם אחת. ומה אנחנו רואים שקורה פה? זה 15 פחות פעמיים מינוס 6. סליחה. מינוס 6. אנחנו מחסירים 6 פעמיים. ומהו איבר הרביעי? הוא 15 פחות, עכשיו נחסיר 6 שלוש פעמים. כלומר, 15 פחות 3 כפול 6. אם אתם רואים את התבנית שלנו בעיבר הרביעי, יש לנו פה את העיבר פחות 1 פה. עבור העיבר הרביעי יש לנו 3, עבור העיבר השלישי יש לנו 2, השני יש אחת. כלומר, עבור עבר N כלשהו, אם העבר ה-N היה כתוב לנו כאן, מה היה? היינו מקבלים 15 פחות, פחות, נכון, N-1, נכון? שוב, כאשר N הוא 4, N-1 שווה 3. כאשר N הוא 3, N-1 שווה 2. כאשר N2, N הוא 2, N-1 1. כאשר N 1, N-1, n 0 מול N נכתוב את הערך N-1. כפול 6. אז אם נרצה למצוא מהו העיוור המאה בסדרה, בעצם אפילו לא היינו חייבים למצוא את הנוסחה הכללית. אפשר פשוט להסתכל על התבנית. זה יהיה, אני אכתוב בוועוד, העיוור המאה בסדרה שלנו, המשיך את הטבלה, מה 15 100 1, 99 כפול 6. נכון? נכון? רק המשכתי את התבנית. ב-1 היה לנו 0 פה, ב-2 היה לנו 1, ב-3 היה לנו 2 פה. כך ב-100 יהיה לנו 99 פה. אז בואו פשוט נחשב את זה. כמה הם 99 כפול 6? אפשר לחשב בראש. זה בעצם 6 כפול 100, שהם 600 פחות 600 6 הם 594. אבל אם לא תרצו לחשב כך, אפשר גם בדרך הרגילה. 6 כפול 9, 54, מעלים את ה-5, ואז שוב 6 כפול 9, 54, 54 ועוד 5. קיבלנו 594, אם זה كان, אז זה בעצם כאן שווה ל-594. ועכשיו עלינו לחשב 15 פחות, 15 פחות 594. זה יכול לבלבל ומה שאני עושה כדי לפתור זה אני אומר לעצמי שזה כמו מינוס סוגריים 594 פחות 15. ואתם לא מאמינים לי, השתמשו בחוק הפילוג עבור סימן המינוס הזה. מינוס 1 כפול 594 זה מינוס 594, מינוס 1 כפול מינוס 15 הם 15 חיובי. לכן שתי הקביעות האלה זהות. ולהיותר קל לפתור זאת כך. אז כמה זה 594 פחות 15? אפשר לחשב בראש, 594 פחות 14 הם 580, 580 פחות 1 נוסף, זה בעצם, הם 570 ותעשע. אם כך זה כאן 570 ו ויש לנו סימן מינוס לפני. וכך מצאנו שהערך של העבר המאה בסדרה שלנו יהיה מינוס 579.